මෙම සදාහන් කතකාවත ඔබගේ ජීවිතයේ සැබවින්ම වෙනස් කරාවි. මෙම උතුම් ධර්ම දානය මාහටත් ශ්‍රවණය කරන ඔබහටත් මෙම පින පාරමිතාවක් පිණසම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්කමක් සිද්ධ කරලා ඒ පින්කම තුලින් අපිට දුගතියට යන පාරත් සකස් කර පුළුවන් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වෙන අදක්ෂයා පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතියට යනවා පින්වතුනි එයා තමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වෙන අදක්ෂයා ඒ වගේම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් දක්ෂයෙක් ඉන්නවා පින්වතුනි ඒ දක්ෂයා මොකද කරන්නේ එයා පින්කම් සිද්ධ කරලා සුගතියට යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් සැබෑම දක්ෂකිනෝ පිංගතුනේ එයා තමයි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේදී මුණගැහෙන සැබෑම දක්ෂයා එයා පින්කම් સિદ્ધ කරලා විදර්ශනා නුවණ ඇති කර ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අදක්ෂයා පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතියට යද්දි, දක්ෂයා පින්කම් සිද්ධ කරලා සුගතියට යද්දි, වඩා දක්ෂයා පින්කම් සිද්ධ කරලා විදර්ශනා නුවණ සකස් නිරෝධය දෙසට ගමන් කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට කොහොමද පින් පින්වතෙක් පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතියට යන්නේ යම් පින්වතෙක් පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ සිල්පද පහ දුර්වල කරගෙන නම් ලෝභ දේශ මොහ අකුසල් මූලයන් වඩමින් නම් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරව නම් ආජීවෙන් සෑගත් මුදලින් නම් ඒ පින්කම් අපිව යන්නේ දුගතියටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනව පිංහතුනිි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සස්්‍රීක දිව්‍යතල ගැන දේශනා කරනකොට තුසිතය යාමය නිම්මාන්රතිය පරණින්මිත වසවත්්‍යය තාවතින්සේ චාතුර් මහාරාජිකය කියලා සුන්දර පිණෙන් දිව්‍යතල හයක් ගැන දේශනා කරන පිංහතුනිි. මේ දිව්‍යතලවෙල දෙවියන් දිව්‍යාංගනාවන් වැඩ සිටිනවා වගේ. මේ දිව්‍යතලවල පිංවතුනි දිව්‍ය ත්‍රිසන් ලෝකයක් තියෙනවා පිංවතුනි මේ මානුෂ්‍ය ලෝකයේ ආශ්‍රිතව ත්‍රිසන් ලෝකයක් තියෙනවා වගේ දිව්‍යතල ආශ්‍රිතවත් ත්‍රිසන් ලෝකයක් තියෙනවා මේ දිව්‍ය ත්‍රිසන් ලෝකයේ දිව්‍ය ආජානියාස් දිව්‍ය ඇතුන් දිව්‍යහාවුන් දිව්‍යමුවන් දිව්‍යපක්ෂීන් මෙවැනි අප්‍රමාණ දිව්‍ය ත්‍රිසන් සතුන් ගැන සූත්‍රගත ධර්මයේ සඳහන් වෙනව පින්හතුනිි. එතුවන කවුද මේ දි්‍ය තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉප දෙන්න පිගතුනේ වෙන කවුරුත්නෙමේ පෙරජීවිතයේ මනුස්ස ජීවිත ලබලා සුන්දර පින්කම් කළා විචිත්‍ර පින්කම් කළා නමුත් සීලයෙන් දුරුවල භාවයට පත් වෙලා පිංහතුනිි. ලෝබ අකුසල් මූලයන් වඩමිනුයි පින්කාම් සිද්ධ මිච්චා ආචීවෙන් සොයාගත් මුදලිනුයි පින්කම් සිද්ධ කළේ. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරවයි පින්කම් සිද්ධ කළේ පිංගතුනිේ. දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් වෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ ඇයි සීලය දුරුවලයි. සීලය දුර්හල කරගත්ත කිසිම කෙනෙකුට පින්ගතුන නැවත දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් කියන තැනට පටිච්ච සමුපන්නව යන්න බෑ පිගතුන. අන්නේ දිව්‍ය තලයේ සුන්දර දිව්‍ය ත්‍රිසංසතෙක් වෙලා උපත්ය ලැබනවා දිව්‍ය ඇතේක ඕපපාතිකව දිව්‍ය උපදිනකොට එයාගේ මේ දල්වලට රත්තරන් කොපු ඇටිලා නලල් රත්තරන් නලල් වැටිලා දෙපා වලට වැටිලා තිමැතුණී ආයුෂ වර්ණයෙන් වූ සුන්දර ආභරණ සහිතවයි ඕපපාතිකව උපත්ය ලැබන්නේ ඒ පින්තුණේ පෙර මනුස්ස ජීවිතේ සුන්දර විචිත්‍ර පින්කම් කළා පිනේ විපාකය ලැබෙනවා. නමුත් සීලේ දුර්වලභාවයන් නිසාම පින්තුණේ දිව්‍ය තලයේ දිව්‍ය ත්‍රිසන් සතෙක් වෙලා උපත්ය ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආසිතව මිල අධික ත්‍රිසන් සත් සංස්කෘතියක් වේගයෙන් පැතිරලා යනවා මිල අධික තිරිසංසත්ව සංස්කෘතියක්. මනුස්්‍යයකුට වඩා තිරිසන් සතාගේ වටිනාකම වැඩී පිංහතුනිි. බල්ලෙක්ග වටිනාකම පනස්දාහයි ලක්ෂයයි දෙකයි තුනයි. ඒවගේම අලි පැටියෙක් ලක්ෂ හඇත්ත පායිසීයයි අස්ස පැටියෙක් ලක්ෂ විෂිපහයි ඒවගේමයි පරවියෙක් ගිරවේෙක් රුපියල් ලක්‍ෂයකට වැඩී සමහර මාලු රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩී මොක්කක්ද මේ මිල්ල අධික විචිත්‍ර. තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතිය කියන්නේ පින් අතුණි මේ මිලා අධික තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතිය කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමේ පෙර ජීවිතයේ සුන්දර පින්කම් කළා මිනිස්සයෝ සීලෙන් දුර්වලභාවයටපත් වෙලා පින් අතුණි අකුසල් මෝලයන් වඩමිනොයි පින්කම් සිද්ධකලේ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරවයි පින්කම් සිද්ධකලේ පින විපාක දුන්නේ තිරිසන් ලෝකේ විචිත්‍ර ත්‍රිසංසතෙක් බවට පත්කල පිංගතුනි ඒ ත්‍රිසංසතා මිනිස්සේ කුඩ වඩා සැප විඳිනවා නිවසක ජීවත් වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ මහත් එක්ගේ ඔඩක්කුවේ ඉන්නේ සුඛෝපභෝගී වාහනවල යන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සේ නොකන්නා වූ ආහාර ගන්නවා පිංගතුනි කොහෙන්ද මේ සැපේ වර්ණය බලේ පිංගතුනි පෙර විචිත්‍ර පිංකම් කලා මනුස්ස ජීවිත ලබලා සීලෙන් දුර්වලයි සීලෙන් දුර්වල නිසාම නැවත මනුස්සෙ කිනතන්ට එන්න බෑ පිං අතුණි මනුස්ස ලෝකේ සුන්දර විචිත්‍ර මිලාධික තිරසන් සතෙක් වෙලා උපත්ිය ලබන ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔය කැලේ ජීවත් වෙන කොටියෙක් සිංහේ කියන්නේ පර ජීවිතේ කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරව සිදු සීලභාවයේ තුල පින්කම් කළා වූ සුන්දර මිනිසයෝ කියලා පින්තුනේ සූත්‍රගත ධර්මයේ තියෙනවා එමනම් සීලය දුර්වලභාවයට අපි පත් කරගත්තොත් අකුසල් මූලයන් ශක්තිමත් කරගත්තොත් මිච්ඡා ආජීවෙන් සොයාගත් මුදලින් පින්කම් කළොත් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් තොරව පින්කම් කළොත් පින්මැතුණී ඒ පින විපාක දෙන්නේ දුගතියේ සැපයන්ට දාලායි දැන් പ്രേත ලෝකේදී හැබ බලන්න ඉන්නවා සද්දන්ත പ്രേතයෝ පින්මැතුණී මෙස් වලින් ආලෝකයේ විහිදෙන പ്രേතයෝ ඉන්නවා ඒ පරදත්ත රූප ජීවි කියන പ്രേත හොඳට ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙනවා හොඳ ශරීර ලැබිලා තියෙනවා කොහෙන්ද මේ Preyethaata unath me varnaya sape <laughs> labune <laughs> pingathune pera jeevithe vichitra pingankala marana sannamoothe lobha dvesha moha dharmayan upaadaanaya vela preetha lokete wadenama marana sannamoothe deepala upaadaanaya una අන්න උපාදාන පත්‍යා බව බව පත්‍යා jati പ്രേත ලෝකෙටයි වැටුනේ වින විපා කටේ නවා සද්දන්ත പ്രേතෙක් වෙලා උපත් කියලා අපනෝ පිංගතුණි. ඒ නිසා මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුන ගහලා තින දක්ෂ වෙන්න පිංගතුණි පින්කම් කරමින් නිරතුරුවම දුගතිය දිසාවට නොයන ආකාරයෙන් පින්කම් સિદ્ધ කරගන්න තරඟකාරීව පින්කම් කරන්න එපා. ලෝභ, ద్వේෂ, মোহයන් වඩමින් පින්කම් එපා. එවැනි පින දෙන්නේ දුගතියට ඇදදමලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වන ධක්ෂෙක් ඒ ධක්ෂයා මොකද කරන්නේ? එයා සිල් පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කරනවා. කුසල් මූලයන් වඩමින් පින්කම් සිද්ධ කරනවා සම්මා ආජීවෙන් සයාගත් මුදලින් පින්කම් සිද්ධ කරනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරලා සුන්දර දිව්‍ය මනුස්ස ජීවිත ලැබනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ සුන්දර දෙවිකෙනෙක් සිටියා දිව්‍යතලයක එයාගේ නම මාළබාරී දෙවිය අපින් මේ මාළමාරී දෙවියා පෙර ජීවිතේ දඹදිව ජීවත් වෙච්ච සුන්දර මිනිසෙක්. සිල් පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කළා. කුසල් මූලයන් වඩමින් පින්කම් සිද්ධ කළා. සම්මා ආජීවෙන් සෝයාගත් මුදලින් පින්කම් සිද්ධ කළා. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරලා මරණසන්න මොහොතේ පින උපාදානය වෙලා සුන්දර දිව්‍යතලයක සුන්දර දෙවියෙක් විලා ඉපදෙනවා පින්ඇතුණි. මේ දෙවියාගේ නම මාළබාරී දෙවියා. මේ මාළබාරී දෙවියාගේ පින නිසාම ඕපපාතිකව ඉපදෙනකොට දිව්‍යාංගනාවන් 500ක් යාට ලැබෙනවා පින්ඇතුණි. දිව්‍ය පිරිවර හැටියට. මේ දිව්‍යාංගනාවන් 500 පිරිවරගෙන මේ මාළබාරී දෙවියා සෑම උදෑසනකම අර සුන්දර මදාරා මලින් බර වෙලා තියෙන නන්දන උයනට යනවා කියනවා පින්ඇතුණේ ඒ නන්දන උයනේ සුන්දර මදාරා මල් ගස්වලට පනවනේ වාඩි වෙනවා කියනවා දිව්‍යාංගනාව 250 දිනේ මල් ගස් සුඩට නගිනවා කියනවා ඒ අය මල් කඩලා බිමට දාද්දී බිම ඉන්න දිව්‍යාංගනාව 250 දෙනා ඒ මල් අහුලලා මාලබාරී දෙවියාව සරසනවා කියන පින්ඇතුණේ ඒක තමයි මාලබාරී දෙවියාගේ දිව්‍ය ජීවිතය විරින් දැවරු විසින් මලින්ම සුවඳින්ම මලින්ම සුවඳින්ම පූජා පාතන අපින් ඇතුණේ මේ අසිරිය පින්ඇතුණේ මේ අසිරිය වෙන දෙයක් නෙමේ පෙර මනුෂ්‍ය ජීවිතේ සිල් පහ ආරක්ෂා කරගෙන සුන්දර පින්කම් කලා කුසල් මූලයන් වඩමින් පින්කම් සිද්ධ කළා. සම්මා ආජීවෙන් සලාගත් මුදලින් පින්කම් සිද්ධ කළා. සුන්දර දිව්‍ය ජීවිත ලැබනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේමයි මේ මානුෂ්‍ය ලෝකයේදී හැබලන්නේ ලෝකයේ කොයිසම් ප්‍රබු ජීවිත මහේශාක ජීවිත ගත කරන මානුෂ්‍යයෝ ඉන්නවද පින්ඇතුනි? මොකද්ද මේ ප්‍රබුභාවයේ මහේශාකේ භාවයේ කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රබු මහේශාක්‍ය භාවයන් කියන්නේ පෙර ජීවිතයේ සිල් පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන කළා වූ පින්කම්වල ඵලයමයි පින්තුනි. අන්න මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වන දක්ෂයා පින්තුනි සිල් පද කරගෙන කුසල් වඩමින් සම්මා ආජීවෙන් සලාගත් මුදලින් කාර්මයේ karma බල විශ්වාසයෙන් පිංකම් කරලා සුන්දර දිව්‍ය මනුස්ස ජීවිත ලැබනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එයා මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ දක්ෂයා පිංතුනේ. ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් සැබෑම දක්ෂයෙක් ඉන්නවා පිංතුනේ. එයා තමයි ශාසනයක හමු සුන්දර දක්ෂයා. එයා කරන්නේ? එයා සිල් පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කරනවා කුසල් මූලයන් වඩමින් පින්කම් කරනවා සම්මා ආජීවෙන් සෝයාගත් මුදලින් පින්කම් කරනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් කරනවා එහෙම පින්කම් කරලා ඒ රැස්වෙන්නා වූ පින කුසලයේ විදර්ශනාවෙන් දැකලා ප්‍රඥාව ඇති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් මේ මොහොතේ මෙතන සුන්දර පින්කමක් සිද්ධ වෙනවා මේ සාමින් වහන්සේ වැඩම කරලා මෙතෙන්ද මේ පින්කම සිද්ධ වෙන්නේ පින්වත්ලා මොහොතක් දැස් දෙක පියාගෙන දකින්න සංසාරේ අපි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දසදහස් ගානක් පසු කරගෙන පටිච්ච සමුප්පන්නව ආවා වූ ගමනක් අපි ඇවිල්ලා තියෙන පින්තුණි ඒ ආවා වූ දීර්ඝ පටිච්ච සමුප්පන්න බව පින්වත්ලා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන වල ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලා නිවසට වැඩම කරලා මෙවැනි සුන්දර පින්කම් පවත්වන්නේ නැති අතීතේ රහතන් වහන්සේලා දසදහස් ගණන් Taman නිවසට Taman පන්සලට වැඩම කරලා මෙවැනි සුන්දර වූ විචිත්‍ර වූ පින්කම් කරන්නේ නැති ඒ පින්කම් නිසා සක්‍ර පදවි ලබන්නේ නැති, සක්විති රජපදවි ලබන්නේ නැති, සුජම්පතිය වෙන්නේ නැති, ස්ත්‍රී රත්නිය වෙන්නේ ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්්‍ය වෙලා ගියා පින්තුණි විපාක දීලා අනිත්්‍ය එයා පින්කම් सिद्ध කරලා දැස් දෙක පියාගෙන නුවණින් දකිනවා සංසාරේ මම මෙවැනි සුන්දර විචිත්‍ර පින්කම් කොයිසා කරන්නේ නැද්ද ඒ පින්කම් නිසා කොයිසා සුන්දර ජීවිත මම ලබන්නේ නැද්ද ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම විපාක අනිත්‍ය වුණා පින්තුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආවා වූ දීර්ඝ භවගමනේදී ඔබලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා අරමුණු කරගෙන suite � සුවඳ මල් එක ගොඩක් ගැහුවොත් ད ད ད བ ད ན ཹམ མ ད ཀ� ན ག ཏ ཅ ཉ ད ད ར ད evne ར ད ད ད ད ཆ ད ན ད එක ད ད මේ හිරුගේ ආලෝකයට වඩා ප්‍රභාෂරයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් පින්වතුනි, ඒසා සුන්දර සංස්කාරයන් අපි සංසාරයේ රැස් කරලා තියෙනවා. ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම විපාක දීලා අනිත්‍ය වුණා පින්වතුනි. ඒ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් දක්ෂයා සිල් පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කරනවා. අලෝභ අද්වේෂ ආමෝව කුසල් වඩමින් පින්කම් සිද්ධ කරනවා සම්මා ආජීවෙන් සලාගත් මුදලින් පින්කම් සිද්ධ කරනවා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරලා ඒ පින්කම් තුලින් රැස්වෙන්නා වූ සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වශයෙන් දැකලා විදර්ශනානුවන ප්‍රඥාවව භව නිරෝධය දෙසට ගමන් කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එනිසා මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුණගැසුන වේලාවේ පින්වතුනි තමන් කරන්නා වූ දානමය සීලමය භාවනාමය මේ සෑම පින්කමක්ම පින්වතුන්ලා දක්ෂ වෙන්න පින්වතුනි විදර්ශනානුවණින් දකින මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින ප්‍රඥාව මතුකරන බව දෙසට ගමන් කරන සුන්දර පින්කම් බවට පත් කර ගන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එහෙනම් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ විදර්ශනා නවන මතු වෙන ආකාරයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරලා තින්වතුනි අපි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල ඇති කර ගන්නා උලක්කය කුමක්ද පින්තුනි මොකද්ද අපේ ගමනාන්තය સારා සංක කල්පලක්ෂ කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගානකට කොටුවලා මේසා ආපු දීර්ඝ බව ගමනේදී කොයිසම්මා සම්බුද්ධ ශාසන මුණ ගැහුණත් ඔබත් මමත් ශාසනය උපයෝගී කරගෙන ඇති කරගන්නා වූ අවසාන ඵලය පිළිබඳ ඉලක්කයක් අපිට තිබුණ නැහැ පින්තුනි එහෙම ඉලක්කයක් තිබ්බනම් අපි මේ වෙනකොට අවම වශයෙන් උතුම් සෝවාන් සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ අපිට තාම උතුම් සෝවාන් ඵලයවත් සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණේ මේ ශාසන අරමුණු කරගෙන අපේ අවසාන ඉලක්කය අපි ඇති කරගත්ත නැති නිසාමයි මොකද්ද මේ ශාසනය තුලින් අපි ඇති වූ අවසාන ඵලේ පින්තුණි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝක සුන්දර මරණ පහක් තියෙනවා කියලා පින්තුණි සුන්දර මරණ පහක් ඒ මරණ පහම තියෙන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි පිංවතුනි වෙන ආගමක වෙන දහමකෙවිනි සුන්දර මරණ පහක් නැහැ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල පළවෙනි සුන්දර මරණය තමයි පිංවතුනි රහතන් වහන්සේගේ මරණය රහතන් වහන්සේගේ මරණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිරිණිවීම කියලා සංස්කාරයo නිරෝධය කරපු නිසා පිරිනෙමි ආනමෝහතේ తాමා තුලින්ම විඥාණය නිවි යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙතන ගිනි ගොඩක් තියෙනවා මේ ගිනි දර තියෙන තාක්කල් ගිනි ගොඩ දර දමන්න දර දමන්න තව මේ ගිනි ගොඩ යම් මොහතක දර ටික ඉවර වුණාද ගොඩ තුලින්ම ගින්දර නිවි යනවා පින්වතුනි Ə Finally, Ə ར ཤིམ བ ལཏ ཉ ཏ ག ར པ ན ཆ ཆས ཁམ ལ�放心 པ ན བ ལ ར ཏ ཆན ད ན ལ� མ ན ད ཤེ བ ད ར སེ ད བ ད བ ར මරණසන්න පිරිණිවි යන තමා තුලින්ම නිවි යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නැවත උපාදානයක් නැවත භවයක් නැවත ජාතියක් ජරාවක් නැති රහතන් වහන්සේගේ පිරිණිවීම මේ ලෝක ධාතුව තියෙන ශේෂ්ඨ පළවෙනි මරණයයි. ඒ මරණය තියෙන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි පිංගතුනේ. ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ තවත් ශේෂ්ඨ දෙවෙනි මරණයක් තියෙනවා ඒ ශේෂ්ඨ දෙවෙනි මරණය තමයි අනාගාමි උත්మేයාගේ මරණය පිටුණි අනාගාමි උත්మేයා කියන්නේ ආතුල සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා පරාමාසයන් නිරෝධය වෙලා කාම පටිග නිරෝධය වෙලා නමොත් පංච උපාදානස් ගන්ධය කෙරෙයි අනුෂය වූ තුෂ්නාවක් තියෙනෝ පිංහතුනේ. ඒ අනුෂය වූ තුෂ්ණාව නිසාම අනාගාමී උත්තමයා එක මේක ආත්මභාවයක් නැවත උපත ලබනවා දෙවැනි ආත්මභාවයක් නැහැ කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එමනම් මේ බවගමනේ පටිච්ච සමුප නැවත එක මේක ආත්මභාවයක් උපත ලබනෑ, අනාගාමි පිංවතාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන දෙවනි ශේෂ්ඨ මරණයයි ඒ මරණය තියෙන්නේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය විතරයි පිංතුනි ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල තියෙන ශේෂ්ඨ මරණයක් තියෙනවා ඒ ශේෂ්ඨ මරණය තමයි සකුරු පිංවතාගේ මරණය පිංතුනි සකුරුදාගාමී පිංවතා කියන්නේ සක්කායිදිිට්ටි විචිකිච්චා සීලබ්බද පරාමාසයන් නිරෝධය වෙලා කාමෙ, රාග, පටිග, අනුෂය වශයෙන් තියෙන ඔපිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අලු තියෙන ගිින්දර වගේ කියලා. අලු ගින්දර තියෙනවා බාහිරට ප්‍රකට නෑ පංගතුනි. ඒ වගේ සකුරුදාගාමී පිංවතා, ඔබ යම් මොහතක උතුම් සකුරුදාගාමි ඵලයට පත්ුණාත් ඔබ දන්නවා ඔබ තුල කාමරාග පටිගයන් අනුශය වශයෙන් තියෙනවා කියලා බාහිර සමාජයට ප්‍රකට නැහැ නමුත් තමා දන්නවා තමා තුල කාමරාග පටිගයන් අනුශය වශයෙන් තියෙනවා කියලා බාහිර සමාජයට ප්‍රකට මේ කාමරාග පටිගයන් අනුශය නිසාම සකුරුදාගාමි පින්වතා උපරිම ආත්මභාව දෙකක් මේ බවගමනේ උපත ලැබෙනවා තුන්වෙනි ආත්මභාවයක් නැහැ කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ සකෘදාගාමි පින්වතාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව තුල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ තුන්වෙනි මරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්තුනි. ඒ වගේමයි මේ ලෝක මේ ශ්‍රේෂ්ඨ හතරවෙනි මරණයක් තියෙනවා. ඒ හතරවෙනි මරණය තමයි සෝවාන් පින්වතාගේ මරණය පින්වතුනි සෝවාන් ඵලයට පත්ුණ පින්වතාගේ මරණය සෝවාන් ඵලයට පත්ුණ පින්වතා කියන්නේ එයා තුල sakkāya diṭṭhi vicikicchā sīlabbata parāmāsayan nirodhaya vela tiyenne නමුත් kāma rāga paṭiga prakṭai දැන් කෙනෙක් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්ුණොත් අර්ථවත් එයා විවාහයක් කරා යන්න පුළුවන් රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන් එයාගේ කාම රාග පටිග බාහිර ලෝකෙට ප්‍රකටයි පින්වතුනි නමුත් අකුරුදාගාමි කෙනාගේ කාම පටිග බාහිරට ප්‍රකට තමාට පමණයි ප්‍රකට අලුයට තියෙන ගින්දර වගේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සෝවාන් පින්වතාගේ කාම පටිගයන් බාහිර සමාජයේට ප්‍රකට නිසාම පින්ගතුනි සෝවාන් පින්වතා උපරිම ආත්මභාව හතක් මේ බව ගමනේ උපත ලැබෙනවා අතවෙනි ආත්මභාවයක් නැහැ කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එනම් මේ සෝවාන් උත්මයාගේ මරණය මේ ලෝක ධාතුව ශ්‍රේෂ්ඨ හතරවෙනි මරණයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වගේමයි පින්ගතුනි මේ ලෝක ධාතුවේ ශේෂ්ඨ පස්වෙනි මරණයක් තියෙනවා ඒ පස්වෙනි මරණය තමයි සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනාගේ මරණය පින් ඇතුණි සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගයේ තුල ගමන් කරනා වූ පුද්ගලයෝ දෙන්න පින් ඇතුණි ඔබලා අර්ථවත් ආකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම සත්‍යানুසාරී ධම්මානුසාරී තැන් දෙකෙන් එහෙක ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා පිංතුරු. මේ පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබලා සිල්පද ආරක්ෂා කරනවා නම්, සම්මා ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා අනිවාර්යෙන්ම ඔබලා සත්‍යানুසාරී ධම්මානුසාරී තැන් දෙකේ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට කවුද මේ සද්දානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා කියන්නේ යම් පින්වතෙක් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන වෙලාවේ එයාගේ ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් පහ සමව වැඩෙනවා පින්තුනි මොනවද ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් සද්දා වීරය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් පහ සමව විදර්ශනාත්මකව වැඩෙනවා පින්තුනි ඒ ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන්ව බල ධර්මයන් හැටියට වැඩෙනව උතුම් රහත් ඵලයේ දක්වා. එතකොට මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනාගේ මේ ඉන්ද්‍රීය ධර්මයන් සමව වැඩිලා නැහැ පිංගතුනේ. එතකොට එහෙමනම් බලන්නේ ඔබ තවම උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නැත්නම් අර්ථවත් ආකාරයෙන් ඔබ ඉන්නේ සද්ධානුසාරී තැනද ධම්මානුසාරී තැනද කියලා පිංගතුනේ. කවුද මේ සද්ධානුසාරී කියන්නේ? එයා සද්ධාවෙන් පින්කම් කරනවා දන් දෙනවා සිල් රකින්නවා මෛත්‍රී වඩනවා භාවනා කරනවා උදේ පාන්දර හතරට නැගිටලායි සිල් සමාදන් වෙන්නේ යන්නේ උදේ පාන්දර හතරට නැගිටලා දානෙ හදනවා වීරියක් තියෙනවා පින් ඇතුනේ සද්ධාමත් තියෙනවා වීරියක් තියෙනවා වීරෙන් නිතුව පින්කම් කරනවා පින්කම් කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ සුන්දර දෙවියෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟ ජීවිතේ සුන්දර මිනිස්සෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකිවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සද්ධාව තියෙනවා තියෙනවා මේ සද්ධාව වීරය ප්‍රඥාව මතුවෙන ආකාරයෙන් ගොනු කරගන්න දක්ෂ සද්ධාවෙන් වීරියෙන් පිංකම් කරලා අනිත්‍ය වන්නා වූ සංස්කාරයක් මෙහා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෝහය ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා පිංතුනි අනසද්ධානුසාරී කෙනා ඔබ පිංකම් කරමින් වීරියෙන් පිංකම් කරමින් සද්ධාව තුල ජීවත් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඊළඟ භවයේ නැවත උපතක් නම් පිංතුනි ඒ සද්ධානුසාරී කෙනාගේ ලක්ෂණයක් එයා තාම මේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ නෑ මේ දිව්‍ය ජීවිත මේ මනුස්ස ජීවිත මේ භක්ම ජීවිත අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා දැකලා මේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාව මෝදු කරගන්න එයා දක්ෂ නෑ පිංගතුනි සද්ධානුසාහී කෙනා එතකොට ධර්මානුසාහී කියන්නේ කවුද එයා හොඳින් ධර්මයේ දන්නවා ධර්මයේ කතා කරනවා ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවා ධර්මයේ දේශනා කරනවා ධර්මයේ සටහන් කරනවා සූත්‍රගත ධර්මයක කටපාඩමින් කියනවා විනය අபிධර්මයක කටපාඩමින් කියනවා එහෙම කිව්වත් එයා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ දෙවියෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟ ජීවිතේ සුන්දර මිනිසෙක් වෙලා මම මහාන වෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කොයිසා ධර්මයේ දැනීමක් තිබ්බත් ඒ ධර්මයේ දැනීම නැවත සංස්කාරයන් උපදවා ගැනීම උදෙසාම යොමු කරනවා පිඤ්ඤතුනි ප්‍රඥාවේ වැඩිමක් නැහැ අන්න ධම්මානුසාරී කෙනා එනම් ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී දෙන්නා මොකද්ද කරන්න ඕනේ බුදුරජාන් වහන්සේ සද්ධා වීරය සති ඉන්ද්‍රිය ැද්දෙන් කියෙලා තියෙනව පිංහතුනින් එතකොට සතිය කියන්නේ හේතු පල ධර්මයක් මේ හේතු පළ ධර්මය තුළි නවියි කෙනෙක් තුළ දම්ම විජය බොජ්ජන්ගේ ත්‍රිලක්‍ෂණයට අදාලවා අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම ධර්මයන්ට අදාළව ජීවිතය වැඩෙන්න්නේ. එතකොට එයාගේ සතිය සීය දුර්ුවලයි සතිය සීය දුර්ුවලභාවේ නිසාමයි අපි තාම සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී තැන් දෙකේ ස්ථාන වෙලා තියෙන්නේ පිහතුනි. එතකොට සතිය කියන්නේ 檃 mama කුමක rman, sa te clear Then a child and goal We have done the best, and for example my breath a strong czant designed alone so then my heart let's make it to the end so pray that God would get this like අන්න පිං ඇතුණි සබෑ සද් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරද්දී සබෑ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේ ලබද්දී ඒ සත් සද් ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරද්දී එයා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනව පිං ඇතුණි සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමී ධර්මයන් පිරු බෝධිසත්වයන්ගේ දස පාරමී සංස්කාරයනොත් අනිත්‍ය වුණා කියලා අනුවණින් දකිනවා එමනම් අපි මේ කරන්නා වූ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකිද්දී එයා බවයට බැඳෙන්නේ නැහැ සංස්කාර හේතුෙන් සකස් වෙන්නා වූ විඥාණයට බැඳෙන්නේ නැහැ ඒ නිසාම ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට එයා යටත් වෙන්න කැමති නැහැ පින්ඇතුණි එයා නිරතුරුවම සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා සිල් රකිමින් දන් දෙමින් භාවනා කරමින් මෛත්‍රී වඩමින් යහපතේ යෙදෙමින් මේ සෑම සංස්කාරයන් මානිට්‍යයි කියලා දැකලා භව Nirodhe desata yaddi මෙන්න මේ පැත්තෙන් ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවා පිංගතුණි ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවා ප්‍රඥාව මෝදු සමාධියත් මුල් අන්න පිංගතුණි අපි සත්‍යানুසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සත් ධර්මසමනේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය මතු කරගත් තැනදී සද්ධාවෙන් වීරයෙන් කරන්නා වූ පින්කම් සියල්ල විදර්ශනාවෙන් දැකලා මේ පැත්තෙන් සුන්දර ප්‍රඥාව මෝදු කරගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එයාටයි සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙන්න පිංගතුනි ඒ නිසා නිරේතුරව ලෞතරා වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සත්‍දානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා ජීවත් වෙන්නේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක පමනයි පිංගතුනි. නමුත් මේ සත්‍දානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සහතිකයක් දෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සහතිකයක් දෙන්නේ උතුම් සෝවාන් සාක්ෂාත් කරගත් පින්වතාට පමණක්මයි පිංගතුනි. මකද උතුම් සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගත් පින්වතායි පින්වතුනි අනිවාර්යෙන්ම සතර අපායන් මිදුණා වූ බුද්ධලයා බවට පත්වෙන්නේ නමු සද්දානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා සතර අපායෙන් මිදෙළනේ උපාදාන පත්‍ය කියන ධර්මතාවයේ තුල මරණාසන්න මොහොතේ බිඳුණු සිල්පදයක් උපාදානීය වුණොත් අකුසල් මූලයක් උපාදානිය වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔහු දුගතියට සතරපායට වැටෙනවා පිං ඇතුණේ මල්ලිකා විසවය කොසල් රජතුමාගේ මේ මල්ලිකා විසවය අසිදිසි දාණය පූජා කරපු අපි වගේ දාන දෙමේ පිං මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේට එක්කෙනායි අසිදිසි පූජා කරන්නේ හේතුඵල ධර්මයක් ඒ ආසිදිසි දානේ පූජා කරපු මල්ලිකා බිසවට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාසිකාව කියලා කතා කරපු අවස්ථා ගොඩක් සූත්‍රගත ධර්මේ තියෙනවා පින්ඇතුණි මේ මල්ලිකා බිසව උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්ුනේ නැහැ සද්ධානුසාරී තැනයි ස්ථానගත වෙලා හිටියේ මරණසන්න මොහොතේ විඳුණු සිල්පදයක් උපාදානේට අවිල්ලා සතියකට සතර අපායටයි වැටෙන්නේ බලන්න ASCII සිද්සි වැනි සුන්දර ශේෂ්ඨ කුසලයක් සංස්කාරයක් පටිච්ච සමුප්පanno පිටිපස්සේ තියලා උපාදාන කියන ධර්මතාවය මතු කරලා දුන්නේ විඳුණු සිල්පදයක් මරණාසන්න මොහොතේ පිංගතුණි. අන්න සතියකට සතර අපායකට වැටෙනවා. මල්ලිකා බිසව සතර වැටිලා සතියකින් බේරුණා පිංගතුණි වර්තමානයේ අපි සතර අපායට කල්ප ගානකින් අපිට ගොඩ එන්න බෑ පින්තුනි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සත්‍දානුසාරී ධම්මානුසාරී තැන් දෙකේ නවතින්න එපා කියලා පින්තුනි මොකද මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දහස් ගාණක් අපිට අතීතේ මුණ ඒ සෑම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදීම අපි කලේ මේ සත්‍දානुसारී ධම්මානුසාරී තැන් දෙකෙන් සැනසුනා පිංගතුනි ආයිමත් අබුද්ධෝත්පාද කාල ලැබනවා අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයයන් ලැබනවා ආයිමත් අපි කල්ප ගණන් සතරපා දුකට වැටෙනවා පිංගතුනි එනිසා මේ ලැබුවා වූ සුන්දර අවස්ථාවේ මේ ලැබුවා වූ සුන්දර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ප්‍රයෝගී කරගෙන ඔබලා නියතවතේ නියත වශයෙන් ස්ථානගත වෙලා ඉන්න මේ සත්‍දානුසාරී ධම්මානුසාරී තැන් දෙක පිංගතුණී කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුල පුතුම් සෝවාන් ඵලය දක්වා උසවතා බන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නම සාරා සංක කල්පලක්ෂ දස පාරමී පුරලා ලෝකෙට පහල වෙන්නේ පිංගතුණී අපගේ මරණය මංගල්‍යයක් බවට පත් කරන්නයි මරණය අවමංගල්‍යයක් බවට පත් කරන්න නෙමේ මරණය මරණයක් බවට පත් කරන්න නෙමේ ලෝහුතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් දස පාරමී ධර්මයන් පුරන්නේ අපේ මරණය මංගල්‍යයක් බවට පත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ පිරිණවීම මංගල්‍යයක් බවට පත් කළා. සාරිපුත්ත මහෝත්තම ආනන් වහන්සේ පටාචාරාව කිසා ගෝතමිය තමන්ගේ මරණය මංගල්‍යයක් බවට පත් කළා. පිං ඇතුණේ. නමුත් අපි තාම අපේ මරණය අවමංගල්‍යයක් බවටමයි පත් කරගන්නේ. අපේ මරණය මරණයක් බවටමයි පත් කරගන්නේ. අපි කවදාද මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ප්‍රයෝගී කරගෙන අපේ මරණය සුන්දර මංගල්‍යයක් බවට පත් කරගන්නේ අපි මේ ධර්මයේ කතා කරන්නේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාලා වසර 2600ක් ගිය තැනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවි ගිහිල්ලා වසර 2600ක් ගත වෙච්ච මේ මොහොතේදී අපිට පුළුවන් උතුම් සෝවාන් ඵලය ඇස් දෙක පියාගන්න ඒ මරණයත් මංගල්‍යක්යි පිං ඇතුණි මේ මරණ්‍යත් මංගල්‍යයක්මයි මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 2600ක් ගිය තැනදී මේ ධර්මය අපි මේ විදියට කතා කරන්නේ පිං ඇතුණි ඒ නිසා පිං ඇතුල්ලා දක්ෂ කරලා කුසල් වඩමින් පිංකම් සිද්ධ කරලා සම්මා ආජීවෙන් සෝයාගත් මුදලින් පිංකම් සිද්ධ කරලා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් පින්කම් කරලා පින්වතුනි ඒ කරන්නා වූ පින්කම් තුලින් පින්තුනි නිරතුරුව විදර්ශනා නුවණ maturගෙන සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකලා මේ සංසාර දුක සංසාර ගැඹුර දැකලා නිරතුරුව උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියන තැනටපත් වෙන්න ඒ වගේමයි ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේසා සුන්දර ධර්මයක් මේසා සුන්දර මරණ පහක් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙද්දී ඒ ශේෂ්ඨ මරණ පහෙන් මුල් මරණ හතරෙන් එකක් තාම ඔබටත් මටත් ලබා ගන්න බැරි වුනේ පින්වතුනි කාරණයක් නොදන්නා නිසායි කියලා පින්වතුනි මොකද්ද ඒකම එක කාරණය මේ මරණ හතර තාම අපට ලබා ගන්න බැරි වුනේ අපේ මරණය තාම මංගල්‍යයක් බවට පත් කර ගන්න බැරි වුනේ පින්වතුනි ඒකම එක කාරණයක් නොදන්නා නිසායි ඒකම එක කාරණය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සාරා සංකල්ප ලක්ෂ දස පාරමී ධර්මයන් පුරලා මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වෙන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකම ධර්මයේ දේශනා කරන්නයි පිංගතුනි ධර්මයන් දෙකක් දේශනා කරන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අනාගතයේ තව බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ පහළ වෙනවා ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම ලෝකෙට දේශනා කරන්නේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි පිංගතුනි එනම් මේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එක මේ එක ධර්මය වන චතුනාර් සත්‍ය ධර්මය ජීවිතයට එකතු කර නොගත්ත නිසාමයි ඔබටත් මටත් මේ මරණය ඇත්තාම මංගල්ල්‍ය අබවට පත්කරගන්න බැරි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මොකත බුදුරජාණන් වහන්ේ චතුනාාර්ය සත්‍ය ධර්මය හටියට දේශනා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යෙ මුල් මාර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකයි දේශනා කරන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය මොකක්ද දුක කියලා කියන්නේ පිංගතුණී ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන්නා එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධය නිත්‍ය වශයෙන් ගැනීම දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අන බුදුරජාණන් වහන්සේ නමගේ 15 වීමේ පළවෙනි අර්ථය පිංගතුනේ මේකයි පළවෙනි අර්ථය දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කළ පෙන්වන්නේ මොකද්ද මතු කළ පෙන්වන්නේ දුක ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන් නා පංච උපාදානස්කන්ධය නිත්‍ය වශයෙන් ගැනීම දුකයි එමනම් පිංගතුණී Tamanගේ හර්ධ සාක්ෂිර තට්ටු කළහන්න ඔබ තුල මේ දුක ස්ථානගත වෙලා තියෙනවාද නැද්ද කියලා පිංගතුණී අපි සෑම කෙනෙක්ම මේ දුක ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. අපි අම් දවසක උතුම් රහත් ඒ රහතන් වහන්සේ රහත් ඵලයටපත් මොහොතේ පිංගතුණී සංස්කාරයෝ නිරෝධය කළත් පිංගතුණී අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළව විපාකයන් පිරිනිවි යනතෙක් ජීවිතේට එනවා. මுகලන් මහෞත්මයන්න් වහන්සේ අතපය කුඩු කරගෙනයි පිරිණිවන් පාන්නේ. ਲੋසක මහරහතන් වහන්සේ කුසගින්නේ ජීවත් වෙලයි අවසානයේ ආහාර වේල ආරම් පිරිණිවන් සංස්කාරයෝ නිරෝධය කළා දුක නිරෝධය කළාත් පින්වතුනි අතීත පටිච්ච සමුප්පන්න සංස්කාරයන්ගේ විපාකයන් අනුපාදිේෂ ශේෂ නිර්වාණ ධාතුෙන් පිරිණිවි යනමෝත දක්මා අපේ පසුපස ගමන් කරනවා. නමුත් එදාටේ රහතන් වහන්සේලායේ සංස්කාරයන් all ඇලීම් KarereAmerican උපේක්ෂාවන් index ῦología ureau ones òどctor brittle mind floatsē Paradī centres de样 will be a starter නිර්වාණ ධාතුවෙන් viādi යන profit පිංගතුනි. එතෙක් අපි este겠습니다. I look this 10 videos signs. I will not check the එමනම් පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළ වීමේ පළවෙනි අර්ථය වෙන දුක්ඛ සත්‍ය හොයාගෙන අපි රටවටේ යන්න ඕනේ දුක හොයාගෙන අපි ලෝකෙ වටේ යන්න දුක හොයාගෙන අපි අල්ලපු කෙතර කෙනාගේ මොකද්ද දුක කියලා අහන්න දෙයක් නෑ අපි සෑම කෙනෙක්ම දුක තුල ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා චතුරාර්ය සත්‍ය තමාතුලින් මේ දකින්නේ චතුරාර්යසත්‍ය තමාතුලින් දකිනවා පින්වතුනි දුක තමාතුලින් දකිනවා මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් මේ ප්‍රියයන් ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන් නා එක්වීම ඒ දුක තමාතුලින් එයා දකිනවා පළවෙනි ආර්ය සත්‍යය දෙවැනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද දේශනා කරන්නේ දුක තියෙනවා නම් යම් තැනක දුකට හේතු දෙකක් නැහැ දුකට එක හේතුවයි තියෙන්නේ ඒ එකම හේතුව තමයි තුෂ්ණාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුමක් කෙරෙහි රූප වේදනා සංඤා සංකාර විඤ්ඤාණ කියන පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි යූ තුෂ්ණාව පිංගතුනි එහෙන් දැන් දකින්න දුක දැක්කා දුක තමාතුල තියෙනවා දුකට හේත්තුව අන්න වාර්යෙන්ම තමා තුළ තියෙනෝ පිංහතුනි. අන චතුරාල සත්‍ය දෙවැනි ආරය සත්‍ය තමා දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සැබෑ පහලවීමේ දෙවනි අර්ථයත් තමා තුළින් දකිනවා. මේ පංචුපාදානස්කන්ද ලෝකයේ තුළ දකිනවා අතමාගේ නාමරූප ලෝකයේ තුළ තුන්ගනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ තුළ දුකතියෙන වනං දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවත් ඔබ තුලම තියෙනවා නං දුක නැති කරන්න තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ ඔබ මයි කියලා තුන්වෙනි ආරසත්ති දේශනා කරනවා එහෙනම් පින්වතුනි දුක දැක්කා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවත් ඔබ තුල තියෙනවා ඔබ දකිනවා එහෙනම් දුක නැති කරන්න ඕනේ ඔබ මයි පින්වතුනි ඔබේ දුක නැති කරන්න මට බෑ මගේ දුක නැති කරන්න ඔබට බෑ අපි දෙගොල්ලන්ගෙම දුක නැති කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට බෑ පිංතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගයක් පූර්වාදර්ශයක් පමනක්මයි එහෙනම් දැන් තමා තුලින් තමා දුක දැක්කා තමා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව දැක්කා දෙවෙනි ආරසත්‍යය තමා තුලම තියෙනවා තුන්වෙනි ආරසත්‍ය දුක නැති කරන්න ඕනේ තමාමයි තුන්වෙනි ආරසත්‍යය තමා තුලින් දකින්නවා ඊළඟට හතරවෙනි ආරසත්‍යෙම අතු කරනවා ඔබතුල දුක තියෙනවා නම් දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව ඔබතුල තියෙනවා නම් දුක නැති කරන්න ඕනෙත් ඔබම නම් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කල යුත්තේ ඔබ මයි කියලා දකිනවා පින්වතුනි සුන්දර චතුරාර්ය සත්‍ය සුන්දර චතුරාර්ය සත්‍ය තමා තුලින් දකිනවා අපි ධර්මයේ හොය හොයා ලෝකේ යනවා රට යනවා අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා සාමින්වාස මොකද්ද ධර්මයේ කොහොමද නිවන් දකින්නේ? පින්තුණී මේ චතුරාර්ය සත්‍යම ඔබ තුල තියෙනවා පින්තුණී. මේ චතුරාර්ය සත්‍යට අදාළ ධර්මතාවයන් හතරම තියෙනවා. නමුත් ඔබ චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළව ජීවිතේ දකින්නේ නැහැ පින්තුණී. චතුරාර්ය සත්‍යයට අදාළව ජීවිතේ මතු කරන්නේ නැහැ. ඔබ දුක ඇති මොකද්ද කරන්නේ? ජාති ජරා මරණ දුක ඇති ඔබ මොකද කරන්නේ? පින්වතුනි අපි අඬනවා දුක් වෙනවා කඳුළු සලනවා දිවි නසා ගන්න මාරක්කු බොනවා දුක නැති කරන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ පින්වතුනි දුක නැති කිරීම තව තව තෘෂ්ණාවම අපි වඩා ගන්නවා දුකට හේතු වෙන තෘෂ්ණාව වැඩිදි තව තව දුක වැඩි වෙනවා පින්වතුනි චතුරාර්ය සත්‍යයේ තුල ජීවිතේ විසිරෝල දකින්න පින්වතුනි චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ජීවිතයේ විස්රෝල දකින්න දුකක් සකස් වෙද්දී නිරේතුරුව හිතන්නේ මේ දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවමයි දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කුමක් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවද රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාණයන් කෙරෙහි වූ තෘෂ්ණාවමයි මේ රූපය නිරේතුරුව අනිත්‍යභාවයටපත් මේ සැප දුක් උපේක්ෂා සෑම නිමේෂයකදීම අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා මේ ආසෙන් කනෙන් ආසෙන් කරන්නා වූ සෑම හඳුනාගැනීමක්ම นิරේතුරුව වෙනස්භාවයට පත්වෙනවා අපිරස් කරන්නා වූ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වෙනවා ඒ සංස්කාරයන් හේතුෙන් සකස් වෙන්නා වූ දනීම් විඥානයන් අනිත්‍ය වෙලා යනවා පිංගතුණි මේ අනිත්‍ය වන පංච උපාදානස්කන්ධය අපි නිට්ඨ වශයෙන් ගන්නවා මේ රූපය නිට්ඨයි කියලා මේ කෙස් ටික හැමදාම මේ සුන්දර විදියටම තියෙන්න ඕනි කියලා දකිනවා මේ ඇස හැමදාම සුන්දර විදියට තියෙන්න ඕනි කියලා දකිනවා මේ කන මේ නාසය මේ ශරීරය මේ මනස හැමදාම තාරුණයෙන් තිබිය යුතුයි කියලා දකිනවා නමුත් රූපය අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක් රූපය වෙනස් වෙනවා රූපය විකෘති වෙනවා රූපය කැඩි බිඳී විසිරී යද්දී අන්න දුක සකස් වෙනවා පින්ඇතුණි పంచ ಉಪাদান ස්කන්ධේ රූප ස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ නැහැ ඒ නිසාම දුක සකස් කර ගන්නවා. ඒ මේ සැප වේදනාව සදාකාලික තිබේවා කියලා දකිනවා. මේ සැප වේදනාව මගේ කියලා දකිනවා. මේ සැප වේදනාව මගේ ආත්මය තියෙනවා කියලා දකිනවා. ඒ ආත්මය තුල මම බැසගෙන ඉන්න මායි කියලා දකිනවා සැප වේදනාව වෙනස් වෙද්දී අන්න දුක සකස් වෙනවා මේ හඳුනා නිත්‍යයි කියලා දකිනවා මේ හඳුනා ගන්නා මේ හඳුනා වූ බිරිඳ මේ හඳුනා වූ යාළුවා යහෙළිය මේ හඳුනා වූ මොනුපුරා මිනිපිරිය නිත්‍යයි කියලා දකිනවා හඳුනා නම්ොත් මේ හඳුනා ගැනීම මේ රූපය වෙනස් වෙද්දී ಜಾති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට වැටෙද්දී පින්වතුනි අන්න නিত্য වශයෙන් ගත්ත දේ දුකසකස් වෙනවා එමනම් පින්වතුනි අපිතුල සෑම දුකක්ම සකස් වෙන්නේ රූප සංකාර විඥාණයන් නিত্য වශයෙන් ගත්ත නිසාමයි පින්වතුනි මේ සංස්කාරය නිරතුරුවම අනිත්‍ය වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සමාජෙ මෙහෙම ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා මුර්ග සංඥාව කියන තැනට වැටෙනවා කියලා පින්වතුනි. මිනිස්සයා මුර්ගයක් වෙනවා කියනවා. ආගම් නැතුව යනවා, ධර්මයක් නැතුව යනවා, සීලයක් නැතුව කුසලයක් නැතුව යනවා, සම්මා දිට්ඨිය නැතුව යනවා. බුදුදහම සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. එදාට පින්වතුනි ලෝකයේ ආගම හැටියට දකින්නේ රුධිරයයි ලේයි. මේ සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වෙනවා පින්නතුනි. නමුත් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය අපි දකින්නේ නෑ. සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය නොදැක ජීවිතය ආස්වාදයක් කරගන්නවා. ඇස පිනවන්න කන පිනවන්න නාසේ පිනවන්න දිව පිනවන්න මනස පිනවන්න. මේ ආස්වාදය තුළ බැසගන්නවා. මේ ආස්වාදය තුළ කිමි මේ ආස්වාදයේ කෙටි ආදීනවේ දීර්ගයි කියලා අපි දකින්නේ නෑ පිංතුණි ආස්වාදයේ කෙටි වෙලා ආදීනවේ මතු වෙනකොට රටම එකතු වෙලා කඳුළු හලනවා දුකට පිංතුණි සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කේ සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය මේ රූපේ අපි นิරයතරව කුසලයේ උදසා යොමු කරගන්න ඕනේ සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය මේ රූපය નિර ඇතુરුවම සිල්වත්භාවයේ ઉદેશા යොමු කර ගන්නෝනේ මේ સંસ્કારો અનિત્યනම් මේ රූපය નિර අපි විદર્શનાනวน મතු කර ගන්නัย යොමු කර ගන්නෝනේ කියලා දකින්නේ ન પિંઘතුની මේ વેદનાવા અનિત્યනම් સપ વેદનાવට એલෙන්න හොද નય દુખ વેદનાવට એલෙන්න මේ સપ વેદનાવા દુખ વેદનાવા ઉપેક્ષા વિધીમકટ කියලා દකින්නේ ન සප වේදනාවේ ආස්වාදයට බැඳෙනවා දුක් වේදනාවේ ආස්වාදයට බැඳෙනවා බැඳිලා නිරතුරුව පින්වතුනි වේදනාවේ අනිත්‍යභාවය තුළ උපේක්ෂාව මගහැරලා දුක ගමන් කරනවා ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතේට දුකක් සකස් වුණා ඔබ හිතන්නේ දුක කුමක් නිසාද කියලා ඔබේ බිරිඳ නිසා ඔබේ ස්වාමි නිසා ඔබේ දරුවා නිසා මේ රට ජාති ආගම නිසා ඔබට යම් දුකක් සකස්වුනානම් ඒ දුක ඔබට සකස් වනේ මේ සංස්කාරයෝ නිත්‍ය වශයෙන් ගත්ත නිසාමයි පිංගතුනේ මේ රූපස්කන්දය නිත්‍ය ගත්ත නිසාමයි මේ වේදනාස්කන්දය නිත්‍ය ගත්ත නිසාමයි මේ චසඥාස්කන්දය සංස්කාරස්කන්දය විඤ්ඥානස්කන්දය නිත්්‍ය ඒ වාසියෙන් ගත්ත නිසාමයි ඒවා වෙනස් වී යද්දී දුක සකස්සුනේ අන දැන් තමා තුලින් ඒ ආ දුක දකිනවා දෙයියනේ එහෙනම් දුකට අඬල වැඩක් නැහැ දුකට පඳුරු බැඳලා වැඩක් නැහැ දුකට දේවාල ගානේ වැඩක් නැහැ දුකට අරක්කු බීලා වැඩක් නැහැ දුකට දිවින වැඩක් නැහැ දුකට නෝන මහත්යත් එක්ක වෙලා වැඩක් නැහැ එයා දකිනවා මේ දුක සකස්සුනේ මම මේ සංස්කාර කෙරේ යති කරගත් ආ වූ නිත්‍යභාවය නිසාමයි කියලා පිංගතුණි. සෑම සංස්කාරයක්ම වෙනස් වෙලා යනවා. සක්විති රජ කියන සංස්කාරය වෙනස් වෙනවා පිංගතුණි. සක්විති රජට පුතුන් දහසක් ඉන්නවා. ස්ත්‍රී රත්නයක් ඉන්නවා. දිව්‍ය තලයෙන් বাসින්නාවූ ස්ත්‍රී රත්නයක් ඉන්නවා. සක්විති රජතුමාට erdiyen yana athek ඉන්නවා. erdiyen yana අજાනීය අස්වේක් මහා පොළොව යට තියෙන ඕන සම්පතක් දිවසින් දකින්න පුළුවන් පූජිත බමුණෙක් ඉන්නා පිංගතුණේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වෙලා යනවා පිංගතුණේ ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්තුණා අවුරුදු 84000ක් ආයුෂ තියෙන සක්විති සංස්කාරය අනිත්‍ය වුණා අවුරුදු 84000ක් ආයුෂ පුතුන් දහසක් ලබන ඉස්ත්‍රි රත්නය කියන සංස්කාරය අනිත්‍ය වුණා නම් පිංගතුණී මම කියන සංස්කාරය බිරිඳ කියන සංස්කාරය ශාන්පුරුෂයා කියන සංස්කාරය අනිත්‍ය වශයෙන් එහා දකිනවා එයා ඒවා වෙනස් වෙද්දී අඩන්නේ නැහැ ගැටෙන්නේ නැහැ තැවෙන්නේ නැහැ වෙනස් වෙන දේ නිසා අකුසල් කරගන්නේ නැහැ වෙනස් වෙන දේ නිසා සිල්පද බිඳ ගන්නෙ නැහැ ඒ වෙනස් වීම දැකලා නොවෙනස් වෙන්නා වූ Nirodha kara yanna වූ Nivan margaya meha saakshaat kara ganna hadenaa pingatuni anya chaturā rasati den dakka eya den dukak æti unahama randu enne yanne ne gaha ganne yanne ne banaganne yanne ne anunta ængilla dik karanne yanne ne ape api tule dukak æti unoth api anunta may රටේ දුකක් ඇති වුණොත් රටේ නායකයට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ගෙදර දුකක් ඇති වුණොත් ගෙදර අම්මා තාත්තට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. කොහේ හෝ දුකක් අපිට සකස් වුණොත් අපි ඇඟිල්ල දික් බාහිර සමාජයටමයි පිඟතුණි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ දේ ඔබට දුකක් සකස් වුණා ඔබ ඇඟිල්ල දික් ඕනේ බාහිර සමාජයට නෙමේ ඔබේ මා සංස්කාරයන්ටයි අතීත අකුසල් සංස්කාරයන්ටයි පිඟතුණි. මේ මොhte රට තුල අරුද්දයක් තියෙනවා තස්සමාදී බලවත් අරුද්දයක් මේ අරුද්දේට ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් නැහැ ආරක්ෂක හමුදාවට ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් නැහැ ඔබ ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඕනේ ඔබේම අතීත කුසල් සංස්කාරයන්ටයි පින්වතුනි ඔබ අකමැති ඔබට දකින්න ලබන්නේ ඔබ අකමැති ඔබට ඇහෙන්න ලබන්නේ වෙන්නේ ඔබ අකමැති දේ සිතන්න වෙලා තියෙන්නේ ඔප රැස්කර ගත්තා වූ අකුසල් සංස්කාරයන් නිසා මයි. අන්න ධර්මය අන්න චතුරාර් සත්‍යය තමාතුළින් දුක දකිනවා පංහතුනේ. සක්විති රජගෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා තීතේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. රටේ ජනතාව සක්විති රජ්ජුරුවෝ දැකීමෙන් සතුටු වෙනවා කියල පින්හතුනිි. දකින මොහොතේම සතුටු වෙනවා සාධකාර දෙෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සක්විති රජතුමා සිනා වෙනකොට මුළු මිනිස් ප්‍රජාවම සාදුකාර දෙනවා සතුට වෙනවා කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සක්විති රජ රජතුමා ජනතාවට එක වචනයක් කතා කරද්දී ජනතාව සතුට වෙලා සාදුකාර කියලා පින්හතුණි. පින්හතුණි සක්විති රජ කෙනෙක් දකිද්දී කතා කරද්දී ජනතාවතුල සතුටම ප්‍රීතිය ඇතිවෙන්නේ අයි පිංගතුණී ජනතාවගේ කුසල් සංස්කාර නිසාමයි එකසක්විති රජතුමාගේ කුසල් සංස්කාර විතරක් නෙමේ සක්විති රජ කෙනෙක් පහල වෙන කාලේ පහල වෙන ජනතාවත් ඒ සක්විති රජ දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් සුන්දර සංස්කාරයන් දරාගෙනයි ඉන්නේ පිංගතුණී අපිට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ රජතුමා දැක්කහම බයිනවා කතා කරද්දි බයිනවා බයිනවා ඒ නිසාම අපි anu n nisa නැවත නැවත නැවත නැවත බලවත් අකුසල් කරාම ගමන් කරනවා පිංඇතුණි අපි තුල සකස් වෙන ඒක දේශසිතක් අපිට කරන්නා වූ විනාශය අපි දකින්නේ නැහැ අපි තුල සකස් වෙන ඒක ලෝභසිතක් අපිට කරන්නා වූ විනාශය අපි දකින්නේ නැහැ අපි තුල සකස් වෙන ඒක මෝහසිත අපිට කරන්නා වූ විනාශය අපි දකින්නේ නැහැ පිංඇතුණි ඒ නිසාම නොදැනුවත් භාවයෙන් මහා අකුසල් කඳු anu nisa api godana ga ganno ehi vipake api issarahata ena ma e vipake issarahata aapuama apita ahanna labenne api kemathi dene me apita dakinna labenne api kemathi dene me me vartamana samaajeyatula api dakinne pinwatu ni sundara dharmayak mai sundara පින්වතුනි මේ දුක සකස් තුනේ පින්වතුනි තෘෂ්ණාව නිසාපි රැස්කර ගන්නා වූ අකුසල් හේතුෙන්මයි අන්‍යා චතුරාර්ය සත්‍යෙට අදාළව ජීවිතේ දකින්නවා පින්වතුනි දුක තමාතුලින් දකින්නවා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තමාතුලින් දකින්නවා දුක නැති කිරීම තමාතුලින් දකින්නවා ඒ එයා දුක ඉදිරියේ සතන්කාමී වෙන්නේ යන්නේ දුක ඉදිරියේ anuunta ගහන්නේ නැහැ anuunta තලන්න පෙලන්නේ නැහැ දුක ඉදිරියේ දේශේ ඇති කරගන්නේ නැහැ එයා දුක නිරෝධය කරන දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව නිරෝධය කරන ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන සුන්දර මනුස්සෙක් වෙනවා පිංගතුනි අන්න චතුරාර්ය සත්‍ය එනිසා පිංවත් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල විසරන්නේ දුකක් සකස් වෙන සෑම මොහොතකම දුකට හේතුව ඔබතුලම සකස් වෙන තෘෂ්ණාව කියලා දකින්න ඔබට දුක නිරෝධය කරන්න ඕනේ නම් තෘෂ්ණාව නිරෝධය කරන්න ඕනේ ඔබමයි කියලා තනියම දකින්න නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගය වන ආර්ය ශ්ථාංගික මාර්ගයේ තුල ශක්තිමත් ඔබට මේ මොහතේ රටญาටි ආගම නිසා දුකක් සකස් ඔබ එක් එක්ක නාට බැන බැන එක් කර කර එක එක්ක නාට පසු වෙන මොහොතක් මාස දුක හේතුයෙන් තව දුක වැඩි කරගන්නව. එහෙනම් දුක තියෙනවා ඔබ කරන්න ඕනේ වහාම දුකින් මිදෙන ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් කිරීමයි පිංගතුනි. ආර්ය ශක්තිමත් වෙද්දී Taman <Sanye> කුසල් ධර්මයන් ශක්තිමත් වෙනවා. Taman <Sanye> සීලය, Taman <Sanye> සමාධිය, Taman මෛත්‍රිය, සම්මා දිට්ඨිය ශක්තිමත් වෙනවා. කෝසල් ධර්මයන් ශක්තිමත් වෙද්දී පිංගතුනි නිරේතුරුවම ඊට අදාළ සැප වේදනාවන් සමාජය තුල ස්ථානගත වෙනවා. ඒ නිරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ මේ පහළ සැබෑ අර්ථය වෙන චතුරාර්ය සත්‍ය තමා ජීවිතය තුලින් දකින්න, දුක තමා දකින්න, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තමා දකින්න, දුක නැති කරන්න ඕනේ තමයි කියලා දැකලා පින්වත්නි සංසාර බය ඇති කරගන්න. කල්යාණ මිත්‍රාස්යෙන් තුලින්, සද්ධාර්ම ශ්‍රවණයේ තුලින්, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුලින් මේ සංසාර බය, සංසාර ගැඹුර, සංසාර දුක මතු කරගන්න. මේ මොහතේ සමාජයේ මේසා වියරුවක් නම් පින්වත්නි අනාගතේ පහළ මුර්ග සංඥා ලෝකය කොයිසම් වියරුවක්ද කියලා දකින්න. අනාගතයේ පහළ වෙන මුර්ග සංඥා ලෝකයේ කොයිසා වියරුවක්ද කියලා දකින්න මේ මොහොතේ මේ වියරුවන් වියරූ භාවයන් තුලින් ඔබ ද්වේෂයේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් ඔබ මෝහයේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් ඔබ ලෝභ ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔබ සෑම නිමේෂයකදීම අනාගත මුර්ග සංඥාවේ ඉදදීම උදසා සංස්කාරයන් ඔබ රැස් කරනවා පිංගතුණි සංස්කාරයන් කරනවා ඒ නිසා නිරතුරුවම ධර්මයේ දතුලින් ධර්මයක් මතු කරගන්න ධර්මයක් මතු කරගෙන පිංවතුනි මේ සුන්දර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේසා සුන්දර ධර්මයක් තියෙද්දී චතුරාර්ය සත්‍ය තමාතුලින් මතු කරලා පෙන්වන්නේ තාම ඔබටත් මටත් මේ චතුරාර්ය සත්‍යතුලින් ජීවිත අවබෝධේ කරා ධර්ම අවබෝධේ කරා යන්න බැරි උනේ පිංගතුණි මේ දුක කියන කාරණය നിരතරුව නොදැක්ක නිසාමයි කියලා. තාම අපි දුක දකින්නේ නැහැ පිංගතුණි. දුක දකින්නේ නැහැ සැබෑ දුක කියලා දකින්නේ නැහැ. සැබෑ දුක කියන්නේ පිංගතුණි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මිනිස්යා විඳින දුක මේ මානුෂ්‍යාව විඳින දුක නෙමේ සබෑ දුක කියන්නේ සතර අපායේ සත්වයා විඳින දුකයි පිංහතුනි ඉනිසා මේ සතර අපායේ සත්වයා විඳින්නාවු දුක නුවණින් දකින්න අපේ ත්‍රිසං ලෝකෙ ගියා බලන්න බල්ලේ කුuse කෙළුවේ කලියෙක් ගන්න කවුද මේ ත්‍රිසං සතෙක් කියන්නේ පිංහතුනි පෙර ජීවිතයේ සුන්දර මනුස්සෙක්මයි ඒ සුන්දර මනුස්ස ජීවිතය ලබලා දාන යා පූජාකලේ නෑ සීලයක් ආරක්ෂාකලේ නෑ මෛත්‍රියක් වැඩුවේ නෑ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයක් තිබ්බේ නෑ කාලා බීලා නටලා සතුටු වෙලා විනෝද මැරෙනවා කිනතනයි හිටියේ ඒ අය කෑවා බීවා සතුටු වුණා විනෝද වුණා මරණාසන්න මොහොතේ පින්වතුනි ගැටෙන සිතින් ඉන්ද්‍රිය අසංවරයෙන් මැරිලා තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදෙනෝ දම්බල්ලේ පූසේ කරකෙක් වෙලා ඉපදිලා මේ ත්‍රිසංසතා අම්මා තාත්තා හඳුනන්නේ නැහැ ධර්මයේ අධර්මයේ හඳුනන්නේ නැහැ හොඳ නරක හඳුනන්නේ නැහැ පින් වැතුණී අකුසලෙන් නමුත් මේ සෑම ත්‍රිසංසතෙක්ම පෙර ජීවිතේක සුන්දර මිනිසෙක්මයි ඒ සුන්දර මිනිස් ජීවිතේ ලැබපු වෙලාවේ මැරෙනවායි කියන කාරණේ දැනගෙන හිටියේ මරීලා නැවත උපදිනවායි කියන කාරණේ දැනගෙන හිටියේ මැරෙනවා කියන කාරණේ දැනගත්තේ මැරෙන්න යන වෙලාවෙයි සිහියට නගා කුසලයක් නැහැ පිංගතුණි ගැටෙන සිතෙන් මරිලා ත්‍රිසම් ලෝකෙට යනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමින් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මහණෙනි ඔබලා මේ ආවා වූ දීර්ඝ භව ඔබලා ත්‍රිසම් ලෝකෙ ඉපදිලා මිනිසු ඔබලාගේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරයද වැඩි මහසાગරයේ ජලයද වැඩි කියලා පිංගතුනි සාමින්නාසලා පිළිතුරක් දෙන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරලා පිළිතුරු දෙනවා මහණෙනි ඔබලා මේ ආවා වූ දීර්ඝ පටිච්ච සමුප්පන්න භවගමනේදී ඔබලා ත්‍රිසං සතුන් වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු ඔබලාගේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරය මහ සාගරයේ ජලයට වැඩි කියලා පින්තුණි පින්වත් ඔබ දැස් දෙක පියාගන්න දැස් දෙක පියාගෙන අර යොමු කරන්නේ ඒ මහ ජල කඳ රුධිර සාගරයක් කරලා දකින්න පින්තුණි ඒ රුධිර සාගරය කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමේ ඔබ සංසාරයේ ත්‍රිසන් ලෝකවල ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු ඔබගේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම പ്രേත මේ මානුෂ්‍ය තුළමයි പ്രേත ලෝකයේ වෙලා තියෙන්නේ. പ്രേතයාගේ ස්වරූපයත් මානුෂ්‍ය ස්වරූපේමයි. ලෝභ, වඩලා පිංවැතුණී Preta loke kalpa ganan dukvidino man dæsteka piya gana mohotak dakinama atita panchu upadana skanda dukata hite yomu karala man sansare prete ek vela ipadila pingatuni kalpa ganan sem sotu kaka dukvindaa uwwe kururu atite man dakinama e panchu upadana skanda dukama man dakinama dakalama සංසාරේ මට මෙවැනි පටිච්ච සමුප්පන්න දුකක් ලබා දුන් പ്രേත ලෝකේට නම් මං නැවත වැටෙන්නේ කියලා පින්තුණි මම්මගේ සීලයේ ශක්තිමත් කරගන්නවා මම්මගේ ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අර්ථය ශක්තිමත් කරගන්නවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අසුර ලෝකයේ ගැන දේශනා කරනවා මහා සාගරයේ අසුරේ ජීවත් වෙන ඉන්නවා පින්තුණි දිව්‍යතල ආසිතව ජීවත් වෙන දිව්‍ය ඉන්නවා අසුරයාගේ ස්වරූපයත් මනුස්ස ස්වරූපේමයි යම් කෙනෙක් මහා සාගරයේ તෘෂ්ණාවෙන් ගත්තොත් දීවර ප්‍රජාවක් ඉන්නවා සංචාරක පිරිසක් ඉන්නවා මේ අය මහා සාගරයේ તෘෂ්ණාවෙන් උපාදානය කරන් ඉන්න පිංගතුණි යමක් તෘෂ්ණාවෙන් උපාදානය කළාද ඒ උපාදානයට අදාළව භවේශකස් වෙනවා භවයට අදාළව උපතසකස් වෙනවා මහා සාගරේ අසුරෙක් වෙලා උපදිනවා පිංගතුණි මුහුදු උපාදානය කරගෙන මුහුදු නාන්න යන නිරේතුරව මුහුද මගේ කරගත් අය මරණාසන්න මොහොතේ මුහුදු සැපේ උපාදානය කළා මහා සාගරේ අසුරෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කිමිදුම් කරුවෙක් මහා සාගරේ කිමිදි කිමිදි සතුටු වෙන්නේ අම්සේද මේ අසුරයා මහා සාගරේ කිමිදි කිමිදි වෙනවා ඒ එයාගේ උපාධානය පිගතුනේ ඊඩබස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරයන් එක දේශනා කරනවා. සූත්‍රගත ධර්මය නිරයන්න එක සිය විසියටක් නිරය කියන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකය තුළ තියෙන දෙයක් නෙමේ නිරය ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ මහපොලවෙෙන් යොදුන් දාදාහක් යටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහා පොළවෙන් යොදුන් දාදාහක් යතයි මේ නිරය ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. පින්වතුනි මේ නිරය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහා ගිනි කඳු යායක් කියලා පින්වතුනි චතුස්කන්නේ චතුස් කියලා මහා නිරයන් දෙක තියෙනවා. මේ නිරයන් දෙක මහා ගිනි කඳු යායක්. මේ නිරය කියන්නේ මොකද්ද? මහා යොදුන් දාදාහක් යට තියෙන මහා යොදුන් ලක්ෂදාන විශාල මහා ගිනි කඳු යායක් පිngතුනේ මේ මහා ගිනි කඳු යායේ මම් මිනිස්සේ අකුසල් කරලා ලෝභ ද්වේෂ මෝහ වඩලා සිල්පද බිඳලා මිනිස්සුන්ට අප්‍රමාණ දුක් දීලා මරණාසන්න මොහොතේ මේ අකුසල් උපාදානය වෙලා අර මහා ගිනි නිරයේ ඕපපාතිකව ඉපදෙනවා පිngතුනේ දැන් බලන්න සමහර මිනිස්SEO බොන්නේ වතුරක් නෑ හිසට හේවණක් නෑ මහා කාන්තාර පරිසරේ ඉපදෙනවා පිංගතුණි හේතුඵල ධර්මයක් මොකද්ද හේතුව පෙර ජීවිතේ පරිසරේ විනාශ කළා ගහකොළ විනාශ කළා ජල උල්පත් විනාශ කළා අන්න විපාකෙට එනවා මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනොත් කාන්තාර පරිසරේකයි උපදින්නේ පිංගතුණි අන්න වගේ අරนิරේස ස්වභාවික මහා ගිනි කඳු යායක් තියෙනවා මේ මානව ලෝකයේ ස්වභාවික පරිසර කලාපයන් තියෙනවා කාන්තාර පරිසර කලාප තියෙනවා හිම මිදෙන පරිසර කලාප තියෙනවා ගිනි කඳු සහිත පරිසර කලාප තියෙනවා මේවා කවුරුත් හැදුවා වූ නිර්මාණය කළා දේවල් නෙමේ පිංගතුනේ ස්වභාවික පරිසර කලාප මේ නිරේ කියන මහා ගිනි කඳු පරිසර කලාපයක් රෝහලේ ලෙඩ ඇඳක මහත් එක් කෑ ගහනවා මාව දනෝ මාව පිච්චෙනෝ මාව දනෝ කියලා කෑ ගහනවා පින්තුණි මරණාසන්නවයි කෑ දොස්තර මහත්තයා වතුරයි එනවන නර්ස් නෝනලා වතුර දෙනවා ලෙඩ කෑ මාව පිච්චෙනෝ මාව දනෝ කියලා මේම කෑ මේ ලෙඩා මැරෙනවා මැරිලා ගිහිල්ලා ඕප පාතිකවේ මහා ගිනි නිරේ උපදිනවා පින්තුණි දැන් බලන්නේ යාමාව පිච්චෙනෝ පිච්චෙනෝ කියලා කෑ ගැහුවේ ඇයි? එයාට ඇතිච්ච සම්ුප්පන්නව සංස්කාරපච්චයා විඤ්ඤාණං කළා වූ අකුසල් සංස්කාරයන්ට අදාළව นิරය පිළිබඳ දැනිම් සකස් වෙනව පිංඇතුණි. යාඩ පිච්චෙනවා පේනවා පිච්චෙනවා දැනෙනවා. මාව පිච්චෙනෝ මාව දනෝ කියලා කෑ ගහගෙන මැරිලා අර චතුස්කන්න චතුස්දුවාරේ මහා ගිනිนิරයේ ඕපපාතික විපදෙනෝ මේ මහා ගිනි නිරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ශක්තිමත් යකඩ පවුරකින් වටවලා තියෙන කියලා සමහරු අපෙන් අහනවා කවුද මේ යකඩ පවුර හැදුවේ කවුද මේ යකඩ පවුර නඩත්තු කරන්නේ කවුද මේ ගින්දර දැල්වන්නේ පිංගතුණී මේ ස්වභාවික ගිනි කඳු මේ යකඩ පවුරු කවුරුත් හැදුවානේ මේ මේ ස්වභාවික මහා ගිනි ලාවා හතර පැත්තට ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලාවා ගල් බවටපත් වෙලා හැදුන උස් බහාවික යකඩපෞරක් පිංගතුනේ දැන් මේ යකඩපෞරෙන් වට වෙලයි මේ මහා ගිනි නිරේ මේ නිරිසතා ගිහිල්ලා මේ ගිනි නිරයේ ඕපපාතිකව ඉපදෙනා එදාට මේ ගිනි ඉපදෙන නිරිසතාගේ ආවිෂ තප්පරයයි පිංගතුනේ මේ ඉපදුනා මේ පිට්チュනා මේ මැරෙනවා මේ ඉපදෙනවා මේ පිච්චෙනවා මේ මැරෙනවා මේ විදියට අවුරුදු දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් පින්වතුනි පිච්චි පිච්චි පිච්චි පිච්චි මැරි ඉපදෙනවා පින්වතුඹ මොහොතක් දැස් පියාගෙන දකින්න මේ ඔබෙත් මගේත් අතීත පංච දුක පිළිබඳ ඇත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට දේශනා කරන්නේ ඔබ මේ ජීවිතයේ උතුම් සෝවන් සාක්ෂාත් කරගත්තේ නැත්නම් ඔබේත් මගේත් අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පිළිබඳ ඇත්ත කතාවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා ਕਰਨ පිණතුනේ. ඒ නිසා මම දැස් දෙක පියාගෙන අතීත පංච දුකට අදාළව ජීවිතය දකිද්දී පිණතුනේ මම දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා මන් සංසාරේ द्वේෂය වඩලා, લોභසිට වඩලා, মোহසිට වඩලා, මිත්‍යා දෘෂ්ටින් වඩලා මේ චතුස්කන්නේ චතුස්ද્વાරේ මහා ගිනි නිරයේ ඉපදিলা කල්පගණන්ැරිැරි පිච්චි පිච්චි ඉපදුනා වූ ඒ අතීත පංචඋපාදානස්කන්ධ මන් දුක නුගණින් දකිනවා පිංගතුනි දැකලා මේ නිරය කෙරෙහි බිය ඇති මේ නිරයෙන් මිදෙනවායි කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්නවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේම අවුරුදු දසදහස් ගණන් මේ මහා ගිනිනිරේ පිච්චි පිච්චි මැරි මැරි ඉපදෙන නිනිසතාට පේනවා කියනවා අර මහා යකඩපවුරෙන් විවරයක් විවෘත වෙලා තියෙනවා කියලා පින්ගතුනි මේ විවරය කවුරුත් විවෘත කරන්නේ නැහැ සබහානිකව ලාවා දියවීමෙන් ඇතිවෙනා වූ විවරයක් මතුවෙනවා විවරය දකින්න නිනිසතා විවරෙන් පයින්නවා කියනවා පින්ගතුනි නිනිසතා දුකෙන් මිදෙන්නයි විවරෙන් পাইන්නේ නම්ොත් වැටෙන්නේ කොතෙන්ද මහා අලු ගිනි අලු നിരයට පිංගතුනේ උණු අලු നിരයටයි වැටෙන්නේ උණු අලු നിരය කියන්නේ යොදුන් ලක්ෂ ගානක් විශාල උණු අලු වලින් පිරුණා වූ നിരය සමහරව අපෙන් ඇවිල්ලා අහනවා කවුද ස්වාමින්වහන්සේ මේ අලු මේකට දාන්නේ කවුද මේ අලු රත් කරන්නේ පිංගතුණී මේ කියන්නේ විත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා මෙවැනිපත් ප්‍රශ්න පින්ගතුනි මේ අලු කවුරුත් දානවනෙ මේ යොදුන් ලක්ෂ ගානක් විශාල මහා ගිනි කඳු යායෙන් ගලාගෙන යන ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා නියුණා වූ යොදුන් ලක්ෂ ස්වභාවික ප්‍රදේශය උණු අලු నిරයයි කවුරු තුළු රට කරනවනෙ මේ දැම් මේ නිරිසතාව අලු నిරයටයි වැටුනේ නවතින්න බෑ ගිනිම් වෙලා පිච්චි පිච්චි පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියනවා පින්ගතුනි මෙහෙම අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් උණුවලු നിരයේ නිරිසතා පිච්චි පිච්චි පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියන ඔබ දැස් දෙක පියාගෙන මොහොතක් දකින්න ඔබත් මමත් සංසාරයේ අකුසල් කරලා සිල්පද බිඳලා සංසාරයේ උණුවලු നിരයට වැටුණේ වෙලාවේ උණුවලු නිරේ දෙපා පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි ඉපදුන ඒ අතීත පංච උපා දානස්කන්ධ දුක නුවණින් දකින්න පිංගතුනි ඊළඟට මේ නිරිසතා උණුවලු නිරේන් পায়ිනවා කොතෙන්දද পায়ින්නේ gutt නිරේට පිංගතුනි gutt නිරේ කියන්නේ තියුණු සුඩ සහිත පණුවන් කෝටි ගානක් ජීවත් වෙන ඒගොල්ලන්ගේ තියුණුයි යකඩ වගේ ශරීරය හරි ඝනයි උෂ්ණාධික පරිසරයට මුහුණ දෙන විදිහටයි ස්වභාවික වේසතා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ගුටනිරයේ පණුවන් කෝටි ගාණක් ඉන්නවා පිංගතුණි. නිරිසතා ගුටනිරයට පැන්නේ. පණුවන් ලක්ෂ මැදි කර කියනවා. තියුණු තුඩෙන්, හැම කනවා කියනවා, මාස කනවා කියනවා, ඇට කනවා කියනවා, ඇට මිදුළු කනවා කියනවා, කාලා කාලා විනාශ කරලා මරලා කියනවා. ආයිමත් මේ නිරිසතා ඉපදෙනවා ඕපපාතිකව ආයිමත් පනුව කනවා පින්වතුනි අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් මේ ගුටනිරේ ජීවත් වෙන නිරිසතා අර තියුණු තුඩ සහිත පනුවන් විසින් කාලා විනාශ කරනවා කියන මෙතනිනුත් මේ ගුටනිරේනුත් නිරිසතා එහාට পায়නවා කියනවා ඒ পায়ින්නේ ಹಿඹුල් වනේට පින්වතුනි අපේ අම්ම පුංචි කාලේ මටකිව්වා පුතේ බොරු ගියන්න එපා ඕගල්ල බොරු කිව්වොත් නිරයට බැටුනොත් යම පල්ලො කටු කියලා එතකොට අපි හනුව මොකක්දම්ම කතුු ඉඹල කියන්නේ යම පල්ලො කනුවක්කි තියෙනවා ඕකේ උල්හයි කරලා තියෙනවා යම පල්ලො අපිියෝ කියලා පිංහතුනි එහෙම ධර්මයක් සූත්‍රගත ධර්මයනෑ. කටු ඉඹුලනිමේ හිම්බුල් වනේ කියලායි සූත්‍රගත ධර්මය තියන්නේෙ. හිඹුල් වනයේ කියන්නේ මොකද්ද? නිරයේ තියෙන ස්වභාවික ශාක පද්ධතිය pingatune. දැම් මුලින්ම චතුස්කන්නේ චතුස් ද්වාරයේ මහා ගිනි නිරය. ගිනි නිරයෙන් ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා නිවුනා වූ නිරය. උණුවලු නිරයෙන් පස්සේ පණුව ජීවත් වෙන ගුට නිරය ක්‍රමානුකූලව උෂ්ණත්වයේ අඩ වෙනවා ප්‍රදේශයෙන් පස්සේ නිරයේ ස්වභාවික ශාක පද්ධතිය හිඹුල් වනේ සෑම ශාකයකම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මුලෙත් කටු තියෙනවා කටු තියෙනවා කියලා මේවා හරි තියුණු කටු කවුරුත් හයි මේ ිරයේ උෂ්ණාධික පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන්න සභාවිකව ඇති වුණා වූ කටු පින්වතුනි අපේ වියලි කලාපීය ශාක අපේ වියලි කලාපීය ශාක පද්ධතිය කටු සහිතයි පිංගතුණේ ස්වභාවික වෙතිලා තියෙන්නේ නිරිසතා හිඹුල් වණේට පැන්නා නවතින්න බෑ පොලව ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ ඔබ දවල් 12ට මහපාරට යන්න සරෙප්පු දෙකක් නැතුව ඇවිදින්න දෙපා වල දියපත්ට එනවා පිංගතුණේ මේ සුන්දර පරිසරයක් රටේ දවල් 12කට තාරපාරේ අපිට යන්න බෑ එහෙමනම් ඔබ නිරය ගැන හිතන්න නිරිසතාට නවතින්නේ බය දුවන්න ඕනේ. නව දුවන මොහතක් පාසාර තියුණු කටුවලට හැම ඉරෙනවා කියනවා මස ඉරෙනවා කියනවා මස් ඇට ඉරෙනවා කියනවා ඇට මිදුළු ඉරෙනවා කියනවා මෙරි මෙරි මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියනවා පින්තුණි. මේමි හිඹුල් අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් දුක් විඳලා මේ නිරිසතා අසිපත්‍ර වණේට වැටෙනවා කියනවා. අසිපත්‍ර කියන්නේ නිරේ ස්වභාවික අසිපත්‍ර වනේ සෑම ශාකයකම පත්‍ර දැලිපිහක් වගේ තියුණුයි කියන පින්ගතුනේ අපේ රටේ වියලි කලාපීය ශාකපද්ධතියේ පත්‍රත් දැලිපිහක් වගේ කැපෙන ස්වභාවේ පත්‍ර තියෙනවා ස්වභාවිකව පිහිටලා තියෙන උෂ්ණාධික පරිසරයේ හුළඟ පත්‍රේ ගොරෝසුභාවය මේවකට මුහු වෙලා දැන් ඊරිසතා මේකට වැටුණ නවතින්න බෑ දුවන්න ඕනේ ඊරිසතා දුවනවා අර පත්‍ර වලට නැහය කැපෙනවා කියනවා බෙල්ල කැපෙනවා කියනවා උදරය කැපෙනවා කියනවා මැරි මැරි මැරි මැරි ඉපදෙනවා කියනවා පිංගතුනි මොහොතක් දැස් දෙක පියාගන්න ඔබෙත් මගේත් අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පිළිබඳ ඇත්ත කතාවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේදී ඔබට මේ දේශනා කරන්න පිංගතුනි එනිසා දැස් දෙක පියාගනේ කිඹුල් වනයේට වැටුණ වෙලාවේ අසිපත්‍ර වනයේට වැටුණ වෙලාවේ ආවරුදු ලක්ෂ ගණන් ඔබත් මමත් පටිච්ච සමුප්පන්නව වින්දා වූ ඒ තීවුන දුක නුවණින් දකින්න පිණතුනේ මෙය අසිපත්‍ර වණේන් පස්සේ මේ නිනිසතා ෂාරෝධක නදියට වැටෙනවා කියනවා මොකද්ද මේ ෂාරෝධක නදිය කියන්නේ? නිරයේ තියෙන ගංගා එළදොල පද්ධතිය පිණතුනේ දැන් අපේ රටේ ගංගා එළදොල පද්ධතියක් තියෙනවා මහවැලි කැලණි කියලා මේ ගංගා පිරෙන්නේ වැහි වතුරෙන් උල්පත් වතුරෙන් නිරේ වතුර නෑ උල්පත්වල වතුර යෝධිය ලාවා ගිනි වතුර නිරේ ගංගා ඇලදොල පිරෙන්නේ ගිනි වතුරෙන් නිරිසතා සාරෝදක වැටෙනවා පිපාසෙයි කියලා ගිනි වතුරයි බොන්නේ පිංගතුනේ දිව පිච්චෙනවා කියනවා උගුර පිච්චෙනවා කියනවා බඩවැල් පිච්චෙනවා කියනවා පිච්චි පිච්චි පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි උපදිනවා කියනවා දැස් දෙක පියාගෙන මොහොතක් දකින්න ඔබත් මමත් කල්පගානක් අර නිරේ දුක් විඳලා ශාරෝධක නදියට වැටිලා තිබහට වතුරයි කියලා ගිනි වතුර බෝද්ධි සංසාරේ කල්පගානක් දිව පිච්චි පිච්චි උගර පිච්චි පිච්චි බඩවල් පිච්චි පිච්චි මෙරි මෙරි ඉපදුනා වූ ඒ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දකින්න පිංවතුනි. එහ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දැකලා වන් වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධය තුල පිංවතුනි, නිරතුරුවම දුක තුනී වෙන ආකාරයෙන් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය ශක්තිමත් කරගන්න. අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. పంచూපාదాసిତ పంచూපාదానස්කන්දය මේසා දුක්గొන්නක් ඔබටත් මටත් පටිච්ච සමුප්පන්නව දීලා තියෙනවනම් එවන් දුක්గొන්නක් දුන්නා වූ මේ పంచూපාదానස්කන්දය කෙරෙහි නැවතනම් తృష్ణාවක් ඇති කරගන්නේ පාපින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඔබලාගේ මහเกදර කියන්නේ මේ සතර කියලා ඔබ මහเกදර කියන්නේ මොකද්ද ඔබට අම්මගෙන් තාත්තගෙන් හම්බුණ නිවසටයි මහગેදර කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවසට මහગેදර කියන්නේ පිංඇතුණි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවසට මහગેදර කියන්නේ ඒગેදර ඔබට අවුරුදු 50ක් අයිති වෙයි වැඩිම උනොත් ඔගේත් මගේත් පායයි කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මම නෙමෙයි මේ කියන්නේ ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි ඔබත් මමත් මහGeදර කරගෙන කල්ප ගණන් සතරපාය දීවත්ලා තියෙනවා මේ මහGeදර බදු කිවුසම අපි අවසන් කළා මේ මහGeදර බදු කිවුසම අපි කවදාහරි අවසන් කරන්නේ කොතොම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න මොහොතේ පිංගතුනේ එතනදී සතරපායෙ මිදෙන්නේ එතෙක් අපි මේ මහGeදර සතරපාය නැමැති මහGeදර බදු කිවුසමට විවෘතවයි ජීවත් වෙන්නේ එනිසා නිරතුරුවම මේ සතර පාදුක දකින්න මම මේ විදියට දේශනා කරද්දී ඔබ හිතනවා අනේ මොන පිස්සුද මම කවදාක්වත් නිරයට වැටිලා මම කවදාක්වත් ප්‍රේතෙක් වෙලා මම කවදාක්වත් ත්‍රිසංශතෙක් වෙලා නැහැ මම අසුරෙක් වෙලා කියලා ඒකට කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය පිංගතුනි හොඳට තේරුම් ඔය සක්කාය දිට්ඨිය સારා සංක කල්ප ප්‍රේකෝටි ගාණක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දසදහස් ගාණක් අපිව විනාශ කළා දාලා තියෙනවා අපිව විනාශ කළා දාලා තියෙනවා ඒ මේ මොහොතේ සුන්දර මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවත් සුන්දර පිංකම් කළත් ඒ පිංකම් ඊළඟ ජීවිතේ සුන්දර දෙවියෙක් වුණත් ඒ දිව්‍ය ජීවිතය අනිත්‍යයි පිංගතුනේ මේ ශාසනය අතුරුදහන් වෙච්ච දවසේ ඊළඟෙන් ශාසනය ඇතිබෙන්න්න අවුම වශයෙන් අවුරුදු ලක්ෂ පනහ යනවා පංගතුනේ අවම වශයෙන් අවුරුදු ලක්ෂපණහක් යනවා ඒ දීර්ග අවුරුදු ලක්ෂ පණහා දීර්ගාබුද්ධෝත්පාද කාලයක් ඔබත් මමත් මොන දිව්‍යතලයක හිටිහත් ආයිමත්තේ සතරාපා දුකට අනිවාර්යෙන්ම වැටෙනවා මයි පිගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතරාපා දුකාපිට මතු කරල දෙන්නේ ඇයි සෝවාන් ඵලයට පත් උනා කියන්නේ සතර අපායෙන් මිදුනා කියන කාරණේයි. පිංවතුනි සතර අපායෙන් මිදෙන්න මේ සතර අපා මතු කරලා දකින්න ඕනේ. මේ සතර දුක මතු කරන්නේ නැත්නම් මොන පිසුද මන් ප්‍රේතෙක් වෙලා මම. සිරිසංශතෙක් වෙලා මම. නිරයට වෙත්ලා කියලා හිතන තාන්කල් අපි සතර අපායට අදාළ, අදාළ සංස්කාරමයි අපි රැස් කරන්නේ පිංවතුනි. එනිසා මේ සතර අපායේ දුක නුවණින් දකින්න ඔබට උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න ඕනේ නම් මේ සතර අපාය කෙරෙයි ඔබ බිය ඇති කරගන්නම වෙනවා පිංගතුණි ත්‍රිසංසතෙත් දකිද්දි බල්ලෙක් දකිද්දි මම දැස් දෙක පියාගෙන දකින්නේ මන් සංසාරේ මේ වගේ බල්ලෙක් වෙලා අගුල් පිල්වල අවුරුදු ලක්ෂ 30ක් නැද්ද කියලායි පිංගතුණි මම ප්‍රේතේක යන කාගෙන් හරි අහද්දි මම දකින්නේ සම්සොටු කකා ප්‍රේත ගුබ්බැයම් වල අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් පටිච්ච සම්uppannව අතීත කොයිසානම් දුක් විඳින්නේ නැද්ද කියලා පින්වතුනි. ඒ නිසා නිරයතුරවම මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක දකින්න සතරපායන්ට අදාළව මේ දුක නොදක පින්වතුනි අපිට කවදාක්වත් සතරපායන් මිදෙන්න නම් පුළුවන් කමක් මෙන්න පින්වතුනි මන් මතක් කළා නිරයතුරවම පින්කම් සිද්ධ කරද්දී විදර්ශනානුනවණ මතුවෙන ආකාරයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ ඒ විදර්ශනානුනවණ මතුවෙන ආකාරයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරමින් මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම මරණ හතරෙන් එකක් ලබා ගන්නවා ජීවිතයෙන් ඇති කරගන්න එහෙම ඇති කරගෙන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල ජීවිතේ විස්රෝල දකින්න දුක තමා දකින්න දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තමා දකින්න දුක නැති කරන්න ඕනේ tamaamai kiyala dakinna dukha nathi kirime margaya